Hej och välkomna! Nu tar vi en liten titt på Skara! Och i bakgrunden ser vi ett av på domkyrkan Och här framme till vänster ser vi ruinerna av Sankt Nikolauis församlingskyrka. Det fanns ett flertal församlingskyrkor runt om i Skara, i närheten av de kyrkan under 1200 nu är det 1200-talet. Numera borta. Och här har vi då skarad domkyrka i all sin prakt. Den är anor ända sedan 1000-talet. nu göra tur runt omkring kyrkan. Här har vi en sten som visar lite grann om historia om vem som har kung vid tillfällen och vem som har biskop. Yeah. att uta igen och stöta på en liten matmarknad med lokala producenter. Tack för att ni tittat. Prenumerera gärna och dela filmen så ses vi nästa gång. Hej!